16 strážníků městské policie, kteří se aktivně spolupodíleli na záchraně několika desítek lidských životů, poděkoval za město Hradec Králové primátor Alexandr Hrabálek. K situacím, kdy je život v ohrožení a rychlá pomoc významně přispěje k jeho záchraně ještě před příjezdem profesionálních záchranářů, se strážníci nejčastěji dostanou díky aplikaci First Responder, kterou používají nejenom zaměstnání, ale i v soukromém životě. Prostřednictvím aplikace First Responder je všem složkám integrovaného záchranného systému, vybraným obecním složkám nebo zapojeným dobrovolníkům zaslána informace o potřebě poskytnout první pomoc v blízkém okolí. Člověk nikdy neví, kdy ho podobná příhoda postihne a já jsem velmi rád, že městská policie je schopná zasáhnout a pomoci našim zdravotníkům, při záchraně lidských životů. Vlpráce s městskou policií, která funguje už několik let, je velice přínosná především pro pacienty, protože naše posádky zpravidla vyjíždějí ze svých základen, zatímco hlídky městské policie se pohybují nepřetržitě vlastně v ulicích města. A pak je ten rozdíl dojezdu, dejme tomu minuta dvě, v případě, že tam policie je schopná defibrilační výboj o krátkou dobu dříve, tak na přežití těch pacientů může mít naprosto zásadní vliv. V roce 2020 až 2021 se nám dokonce podařilo zachránit nebo podílet se na záchraně 56 lidských životů, ale to jsou to dva lidské životy.